Kan man altså sagtens? Kan du? Jeg har prøvet det masser af gange. Har du har Jo, jeg har. Virkelig? Masser af gange. Det gør kun, når man tror det. Jeg tror, altså det gør mere, når man tisser på det. Ja, det tror jeg også. I helt ved ikke, Jeg synes altså ikke, det er en god i dag. Nej. Fyling. Skyret. Børn kan vide meget, men der er en grænse. I Danmark må du ikke vide om penge, hvis du er under 18. Sådan er spillereglerne.